Хочу вас, дорогі глядачі, познайомити з Юрієм. Юрій є військовослужбовцем, але зараз з нами бере участь в цій поїздці. Юра, розкажи про себе кілька слів, будь ласка. І, ну, розкажу вам дещо, що вразило ми на цій війні. Що більше молився, більше діяв, більше був способний щось зробити. Якщо якісь неполадки там, з командуванням чи з товаришами вервиться за себе, за товаришів. І дуже багато все вийшло. Так що і різні ситуації з. Різними вибухами, зривами теж більше молитв, більше вервиці. І ось ос просьба про молитву то найбільше порятунчик, який в житті взагалі можна собі уявити. Юрій, я знаю, що ти мав такий дуже серйозний випадок, як Бог тебе фактично врятував, пов'язаний з обстрілами, зі снарядом. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам про нього. Ну, розказую такі, таку ситуацію, коли. Багато було вибухів, пострілів, кожне, практично кожне здання вже було підірване, зірване, снарядами, обстрілями. Ну, я сидів у такій маленькій каютурці на шахті Бутука і молилися, кожен молився, з веревцю, просинався з веревицей. Крім того, тільки молився і все. Ну, і ходили, звісно, на позицію, відстрілювалися. І якийсь один раз в такий момент сиділи нас п'ятеро чули, такі маленькі каютурці. Відчули, відчули прильот, таки, всюди все темно. Відкриваємо очі, дим, дим розвіявся, очі відкрили. І під ногами 152-й снаряд. 152-й снаряд відбився. Потім тут злупився. І впав нам під ноги. Нічого не поробиш. Але що є, то є. От він стоїть, лежить. Приликнув снаряд. І не зірвався. Але я не був самим стражем, тому що я чув, що якусь Божу присутність таку, надзвичайно, сильну. Тому що молилися оці капелани з гарнізонного храму, дуже часто молилися, тому Живові, що я знаю, знаю багато тих військових, військових капеланів. Отець Андрій Комишин, отець Тарас, то стільки сильно молилися, стільки раз їх просив, то я їм дуже дякую за те, що вони так змогли вимовити моє життя. Е... Зараз ти е, не воюєш, бо маєш е, серйозну таку травму. Е, з якими думками ти сьогодні приїхав е, фактично до, поближче до тих територій, де ти ще недавно воював, і з якими думками мене... ти сьогодні молився, як взагалі тобі е, на душі? Е, на душі дуже приємно, бо тому що я, мене тягне рівно, хоча нога здомана шита і е, скоби є там, але мене тягне все рівно на бойові позиції, тягне до побратимів, побачити, обняти, помилитися разом з ними. Дух Божий, такий передати їм, щоб вони як-то були зміцнені, скріплені. І цей дух проводить, все життя буде проводити. Тих мульттовиків і тих задіяних. Треба бути задіяними. Війна не закінчена. Треба діяти, боротися, трудитися, молитися. І все необхідність відбудеться. З Божою ласкою.